بالله يا قبر هل زالت محاسنهم <تصفيق> بالله يا قبر هل زالت محاسنهم وهل تغير ذلك المنظر النظر يا قبر لا انت بستان ولا فلك افلكم فكيف اجتمع فيك الغصن والقمر يدفن يدفع ما أنا يدفع ما عن أنا ما ما فمان رحت وجروم يوم بالقلب <تصفيق> رحيت رحت ابو سيوف فرحت لأنك بالقلب يدفن يدفن أنا حالع عليك أي مثل الراح برد عويس حالي حالي يا بن ديوان عيني احلى اسم بن ديوان بالساحه لعيون المعرس أكيد أخوي الزود وبعد أخوي الزود نجم ديوان بغيابه أو قاسم ديوان بغيابه حيدر تأوينهم كل الحضور صفاء قرب الوردة يعني صفاء قربه سيد عباس الدبحاوي الوردة سيدنا الحاتمي كل الحضور الزبيدات بعد الزبيدة كل الحضور من عباس قيصر اللهابي العلم الفرقه الموسيقية بعد الفرقه الموسيقية اكيد المعرس علاه <الله> الورد وبعد المعرس والنعم والنعم انا حام والي اعليك مثل الرماية يدفن يدفن ابو عومن رجع مقتول اخي يا راح ترى ولان ولان يا عبوسي احلى عباس القرعاوي وبعد عباس القرعاوي اكيد حميد ديوان العلم بعد حميد ديوان يبقى اكيد حميد بعد حميد وحسام ديوان الورده وحيدر ديوان وحسين ابو شوارب الجبور الورده حي الله صفاء قرب العلم بعد صفاء قرب كل الحضور أها. على راسي اكيد طاوله القصاصيب الاعلام شرفونا بعد القصاصيب يعني السماجه سالم يا جبوري يا ورده سيد أحمد الموسى والعلم كل الحضور على رأسه أكيد حسن القصاب العلم أبو فلاح فدوه أكيد هاي مردودة من حسن القصاب العباس ديوان بعد عباس ديوان أخوي وضلعي يبقى عباس ديوان العلم كل الحضور من حسن القصاب البيت المعمار الأعلام للحضور وهاي أحلى تحية من حيدر الجبوري للمعرس بيدار بيدار بيدار أريد أنشد زماني <تصفيق> وأحلى مئة دولار أحلى مئة دولار محروقة يعني الكل اللي اجاني كل شرفني يقول باسم علي ديوان وحي الله الحضور <تصفيق> أبو جاسم أريد أنشد زمان مش عجب بيدار ابحى ونبحى وحملان هموم <تصفيق> خلصنا الخمسات خرد دولار ليس خرد أخو قبة؟ لعب المستام بعد مستام على الزبيدي وبعد على الزبيدي يعني كل ربع لديوان وبعد كل اللي اجا لدي يقول هلا بيك بعد عمري الموجد خصنص كل اللي يقول على راسي طاوله سيد عباس الورده وخطاره على راسي واحلى اس هاي من الحاتمي العلم العباس ديوان الذبحاوي، مصطفى الفتلاوي، علي الذبحاوي على رأسي أريد أنشد أريد أنشد يا والي يا والي، أنا أريد أنشد زمان بشعج بشعج. بيدار بيدار به مبهما وحملن الهموم ابهما او حمل لا هموم ولك بيدار بيدار يا قلبي وين حال الدار <تصفيق> يا قلبي يا قلبي يا قلبي أحلى أبو زيد ويعرب أرشد واحمد حسين أبو شوارد بعد حسين أبو شوارد أكيد حسين ديوان وعباس ديوان وبعد عباس ديوان وأحلى عباس ديوانه أحلى أرشد وعلى رأس يا قلبي وين وهاي أحلى 100 دولار باسم مشتاق الموجد الأعلام المعرس أخوي الزود إن شاء الله وهاي 100 دولار المشتاق يا قلبي يا قلبي وين حال الدهاما بيدار بغرابه وجن ومين ايتام آفا افا آفا ازن يدادة جروح قلبي طيب إيه ما عندي حظ ما عندي حظ مو قواهي هي مو قواهي اي اي وين الباقي تودع اي وقفه اي نخلها بهواها بهواها دلت عليك الروح اي دلت عليك الروح اي دلت عليك الروح اي خلها هوا اي خلها هوا اي يصير لها طيب ذاك يصير <متصفيق> الحرب طيب ذا اي شامي توارى اي شامي اي ما عندي حظ؟ اي ما عندي حظ؟ اي مو قوهي او هذا الاس اكيد حيدر ديوان العلم هاي العيون علي الزبيدي، محمد الزبيدي، احمد الزبيدي، علي ديوان، امجد الرماحي، ابو علي العذاري، محمد الجاسمي، وكرار الجبوري، وكاظم، وعباس، اكيد عماد التورنتشي العلم وبعد عماد التورنتشي العلم وابن العلم، يقول عباس وينك يا عماد؟ يعني سيف الظالمين بعد سيف الظالمين كل الحضور من عباس ديوان يقول الحيانة والما حيان على راس، لعيون ثابت سمير الوردة لعيون عماد بعد عماد بعد عماد يبقى عماد العلم أخوي الزود وحزام الظهر وبعد عماد العلم وبعد عماد او هجمت بيت عماد فوت حال عماد بعد روح عماد يا طيب الحيانه يقولوا والما حيانه على راسي اكيد لي ديوان الاعلام او بعد موتلي حيدر ديوان العلم وسام ديوان وبعد حسام ديوان حميد ديوان امير ديوان مشتاق يا شيباني من عباس حسين ابو شارب اثير العطوان ابو سنود كل الحضور يقول الحيانه يقولوا ما حيانه القاصه مليانه الله يمليه. يا يابا انا روح مهبول يا جبوري هاي مردوده من حسام ديوان العباس ديوان أو علي ديوان للجبور كل الحضور عباس ديوان حيدر ديوان فلاح حسن العلي كل الجبور على رأسي أنا روحي مهبولا روحي ولك ترجع لي موتي يعود، ترجع لي موتيعو أي ترجع لي يعود، يروح بها بولا، أي رحمها بول أي رحمها بول أي صكت عاليه القاه أي